tema bila je pitanje smjernica za regionalne državne potpore na temelju dokumenta komisije. Dakle, vi znate da je Hrvatska bila u ranijoj fazi podijeljena na dvije nuc regije. Jedna je bila kontinentalna Hrvatska, a druga je bila Jadvatska Hrvatska i potpore gospodarstvu, dakle, ovo govorimo o gospodarstvu velikim srednjim i malim poduzetnicima, bile su za sve jednake intenzitet je bio 25%. Dakle, ako ste bili gospodarstvenik ili investitor ili ulagač, jednaki su vam bili uvjeti potpora na natječajima, bez obzira da li investirate u, recimo, Zagrebačkom prstenu, ili ste odlučili podići gospodarstvo, zaposlenost i ekonomsku aktivnost, primjerice u Pirloko. Mi smo smatrali da to nije pravno. i toga smo, kao što znate, prije više od dvije godine napravili novu Uh, statističku kartu Hrvatske. Hrvatska je danas podijeljena na, na Jadransku koja ostala ista, dakle to je po mogući stvari sedam uh, Jadranskih županija. Na Panonsku Hrvatsku koja ima 8 županija, pet Slavonske, Bjelovarske, Bilogorske, sisačko Moslovačke i Karlovačka. Na sjever Hrvatske Zagrebaška županija, Krapinsko-Zagorska, Raždinska, Međimorska i kuprivničko križevačka te na Grad Zagreba. Nova karta potpora, dakle smjenice koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2022. podrazumijeva intenzitet potpora na sljedeći način. U Panonskoj Hrvatskoj potpore sa 25% idu na 50%. Na sjeveru Hrvatske potpore sa 25% idu također na 50%. Jadranska Hrvatska potpore sa 25% idu na 40%. A u gradu Zagrebu sa 25% idu na 30%. Bit ovoga je da su sve regije, statističke regije Hrvatske, time i Županije, dobitnici i da će koristi za poslovne subjekte, za gospodarstvenike, za ulagače biti veće, s tim da ova intenzitet potpora se za 10% podova diže kad je riječ o srednjima i o maloj, dakle ono što je za velike 50, za srednje 60, za male 70.